لا بس لا بس لا لا ايه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا اخي ربيت عيها تجيب لي اسمك ونبطل المكن انتي. انت، انت ما فيش مخالق. اتمزقتي هات. حلال سبيل. وها طلعتي هات. مش عايزين تاكلوا تطفحوا ببلاش. ما تشتغلوش. من الصبح نايمنا ما عاد تحلمنا بنسي. عشان مع شغلانه معفنة انت. شغلانه معفنة؟ امك لانه عيش الشغلانه دي؟ يا ابو المرحوم. ابو هسة. ابو شكل مفنقل دي. غور. لا غور اقلك اسنير. عدوية. ما عمي. عمي. ما قلت إيه ما قلت طيب أه. أنا ما قلت إيه ما قلت إيه قلبي. قلبي ما قلت يعني إيه ما قلت يا ما انا ما قلت ما قلت ما قلت يا ما ما قلت إيه ما قلت إيه ما قلت إيه ما قلت إيه ما قلت ما قلت إيه ما قلت إيه ما ما قلت إيه ما قلت إيه أنا قلت إيه ما قلت إيه اي هو بو بس ما منزعج شايف الاسمنت والخير ده كله ها الراجل كده كده مسافر نسرق لنا مثلا اثنين اسمنت وانا مثلا نسرق لنا مثلا بلاط ها نروح نبيعوه يا باتني تمام عايز تاكل حرام يا يا اخي بس نسكت حرام يا عيب المرمى اللي احنا فيها يا اخي بعوها وبعد ما هنبيعوها ندب على الدنيا وما نجيبهمش ثاني ها با. طب يا بابا بروح صاحبتي عيال اه يا حلوين لا لا قلنا نقول قولي سمعنا يا ابوي يا ابوي ما سمعناش هم كلهم عيلة زي الزرازير مش هيعملوا حاجه اسكت مش هعمل أكيد. بس الموضوع, الموضوع اللي قلتوله دي عش عش في مخه وان وان في دماغي يلا بيني وين وناك على بالك حته الخمسة هذه عايزة في المغرب طب ما أقول لك على حاجة كمان قبل ما نعمل حاجة تمام قبل ما يجي ساحب المحل ساحب المصنع ساحب المحل أحسن المحل محل يزن مم... وده مصنع مم... بتاع مثل حق يا محمد الحاج لي واحد كدا يشوف البضاعة والدنيا دي خلينا نفنج وليد وتوجوج معاني على قد ما أنا صاحب الفكرة غور شوف لي واحد يقدر يكون تقيل غور عشان نشوف البضاعة قبل ما يجي ساحب المصنع يكفشني الله يخليك م... آه ثواني خلينا نتكك ونمخمخ ما أنا صاحب الفكرة. مخمخ يا اخوي براسك زي لفتتك نجيب لك واحد ثقيل يعني كم كيلو يلا <تصفيق> هات ماشي يلا هات هتوجوج معانا يا بلد يا <تصفيق> ضي يكفينا شر الشجا يا حبيبي يا ماشي يا ضي انزل انزل لسه حبصت ده عامل ولا بيلعب بليه ولا اسمع بس بطاقه القمر مالي عازم بقوم يا ماشي لو هيدفع كام؟ هيدفع كام انت فين راح؟ بلاطة دي كم في انت كمان هتعاين ما تخلص يا اخي علينا ندو لك برخص التراب وخلص يا باسل يا في السوق ده يا بدل انا واخد الجو دي واخد خيط رجل الفروجة. ما لك مالك يا بدل يعني, يعني انت يا سيدي سرقنا احنا هتستر عندي واحد غيرك لا انا اللي هشتري بس المصنع ده باسم مين عم عند الحي ما قلت اسمك عمك عبد الحاج ولا ولا حد من ولادك؟ بس اسمك يا حبيبي بس انا مستر الحاج ماشي هو قالنا لنا قعدوا قعدنا اتصل يعني فيه وقعدنا أه طب أنت التليفون استنى بس أنا <بس> يا حاج <تصفيق> انتوا عارفين انه معاه مصنع ثاني؟ عارفين في قصه ب... اللي هو الاله واحنا مالنا بالاله حتى والفيديو اخر حاجه وقف عليها المصنع الاله اللي هناك ايه؟ انا آه. آه. بقول آه. لك آه. يا المصنع اللي هناك 5000 متر وقالوا 3000 يا كذاب أطلع صاحي أطلع هلا حدّيه له هلا الضفخة متر وباقي لهم متر يبقى أنتم حرامية الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وفاتحة الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله امانه يا باشا انا عملت قدك نفس كل دقه كل دقه كان نفسي يا باشا وانا عايزين نجي كان فناخ كمان عشان بره يقول انا خليكم حالة بشعوري بغليه يا يا بشر يا باشي يا أنت هيا باشي يا صاحب الله لأخذت بغضا أنت رجرت علي أنت رجرت علي يا خذت بغضا أه. <تصفيق>